Якщо зібрати усю мудрість в світі, в твоїх очах засяє діамантом, твої обійми сильні й тендітні, огорнуть найніжнішим оксамитом. Вся доброта живе у твоїм серці, моя підтримка ти, моє натхнення, твої поради, освіжаючи джерельце, язичу щастя тобі, мамо, і благословення, здоров'я, миру, сили, благодаті, любові й ласки у кожнісінькій хвилині. Всі дні гараздами нехай будуть багаті, найщасливіша будь родини Берегиня.